Наші кольорові лабораторії. Сьогодні ми будемо проводити з вами досліди з кольорами. І перший дослід, який ми з вами проведемо, буде дослід з молоком. Для досліду нам знадобиться молоко налите в тарілочку, ємкості з фарбами: жовта, синя, червона, паличка, миючий засіб. Отже, в тарілку обережно виливаємо фарби. червону фарбу, синю і жовту. А тепер крапаємо краплинку мичого засобу. Беремо паличку і обережно змішуємо коляри. І подивіться які в нас гарні, виходять візерунки. Молодці! Правда, гарно виходить? Зверніть увагу! Коли ми змішуємо жовтий і синій колір, у нас утворюється новий колір. Який? Так, правильно, зелений. Якщо у вас немає молока, то можна борошно змішати з водою, зробити рідину схожу на молоко. Ось ми зараз приливаємо водичку тарілку і насипаємо борошно. У нас утворилась така рідина схожа на молоко. Тепер ми будемо додавати сюди також фарбу, але вже не одна біля одної виливати. А виливати одна на одну. Так. Так. І. І. А зверху капнемо миючого засобу. Яка краса в нас твориться. Паличкою так само можна тепер робити різні візерунки. А чи знали ви, що водичка вміє крокувати? Наступний дослід покаже вам, як підфарбована водичка вміє подорожувати із ємкості в ємкість. А в кінці цієї подорожі ми дізнаємося, як утворюються нові кольори. Тож давайте експериментувати! Для досліду нам знадобляться 6 склянок, три з яких будуть наповнені червоною, Синьою і жовтою водичкою, а три мають бути порожні. Також нам знадобляться паперові серветки, складені довгими смужечками. Ставимо наші склянки таким чином, щоб е, повна склянка чергувалася із порожньою. Тепер беремо наші серветочки і з'єднуємо ними склянки, наші місточками. Ось так. Насолоджуємося результатом. Через деякий час бачимо, що водичка переходить до порожніх склянок як через місточок і кольори змішуються. Синій і жовтий кольори утворили зелений колір. Синій і червоний разом стали фіолетовим кольором. А червоний і жовтий утворили жовто-помаранчевий, жовто-гарячий. Яка в нас вийшла краса. А зараз ми з вами спробуємо зробити справжній кольоровий вулкан. Для цього досліду нам знадобиться чиста прозора ємність, олія, кольорова водичка та вітамін С спочатку уємність ємність виливаємо в кольорову водичку так спочатку виливаємо жовтеньку, червону. так тепер наливаємо Flarejo? Mas... А тепер ми додаємо ємність шипучу таблетку вітаміна С. і насолоджуємося результатом. Подивіться, яка краса. Спробуйте зробити ці досліди вдома, але обов'язково попросіть своїх батьків допомогти вам. Буде весело та гарно.